قلبي عليك <sauna Lust> <clouds> Loving you, loving you, loving you, you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving قلبي قلبي عليك heart, my heart Ah, ah, ah, ah Ah, The heart, my heart to to القلب القلب القلب من يمكم دزع ولو حاولوا يا يحيى الصاب تحوينا هيا أيوه, اوه قلبي يا قلبي عليك انت يا يا يا بقول